Mæntingarnar voru að ég um til að eitthvað tæk og tól til að nota í starfinu mínu. Þar sem ég er ekki stjórnandi ennþá en er að sækjast eftir því og styrkja bara á alla sjálfa mig til að takast á við ný tækfæri og áskorunir. Það bara stóð alveg undví og hérna, einhvernig fór framar mínum mæntingum. Mér hefst allir fyrirleisararnir mjög áhvaðverðir og hérna að halda aðdikli vel hjá allmi nefndunum eftir vætti kemur það í hérna, tíma